Хто сплачує витрати за підготовку лоту до аукціону і яким чином? Земельний кодекс України поклав витрати з організації земельного аукціону, формування земельної ділянки на організатора аукціону. Такі послуги закуповуються згідно законодавства про публічні закупівлі з відповідного бюджету. Але гарна новина в тому, що переможець аукціону зобов'язаний компенсувати понесені витрати. Для цього в умовах аукціону треба вказати суму компенсації та рахунок, на який переможець перераховує ту суму і організатор зможе отримати кошти, які витратив на підготовку лоту.